اس گھر کو اس قبر کو اچھا بنا لیا جائے جہاں پر ہم نے ہمیشہ رہنا ہے کیوں نہ اس جنت کو اپنے نام کر لیا جائے اس میں رب تعالیٰ فرماتا ہے فی ہا خالدوں جو اس میں آئے گا ہمیشہ رہے گا اب رب تعالیٰ کا کوئی بھی فرمان یا کوئی بھی بات ماض اللہ سما ماض اللہ جھوٹ تو نہیں ہو سکتی سچ ہے تو رب تعلیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ عارضی ہے تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ عارضی ہے کہ یہاں پر رب تعلیٰ نے ہمیں بھیجا اپنے آپ کو اچھے اعمال کرنے کے لیے رب تعلیٰ کو راضی کرنے کے لیے دائمی زندگی تو جنت کی ہے جہاں پر ہم نے رہنا ہے تو اس کی تیاری کوئی نہیں ہے اس کے لیے کوئی بندہ سوچتا ہی نہیں ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ غالماً خواف مقام ربی ہی کہ جو بندہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا جو بندہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں صاحب ہم ذرا دیکھیں نا یار کہ جب ہم مسجد میں آتے ہیں یا اذان کی آواز ہمارے کان میں آتی ہے بل تو ہم آتے نہیں اگر آ بھی جائیں تو ہم اس طرح آتے ہیں کہ ہم کوئی احسان کرنے آئے گے اونچی اونچی آوازیں پتہ کوئی نہیں کہ ہم کس کی بارگاہ میں آئے ہوئی ہیں کس دربار میں آئے ہوئے ہیں کہاں پہ آئے ہوئے ہیں اس بات کا نہیں پتہ بس ہمیں یہ پتہ کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہم احسان کر رہے ہیں اور کچھ کچھ تو یہ ہوتے ہیں کہ وہ آ ہی نہیں سکتے ان کو ربط عالین توفیق سجدہ ہی نہیں تھی حضرت جی حضرت سعید نام عمر فاروق رد اللہ تعالیٰ آپ سے ایک روایت ملتی ہے کہ آپ کے دور حکومت میں نا ایک نوجوان لڑکا بڑا عبادت گزار تہجد گزار نماز پڑھنے والا قرآن مجید پڑھنے والا اللہ اللہ کرنے والا تھا نوجوان تو میں ہر وقت دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ میرے بھی نوجوان جتنا بھی بھائی ہیں ان کو بھی یہ توفیق ادا فرما دے کہ وہ بھی پانچ وقت کے نمازی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق فرما دے تو وہ عبادت گزار پانچ وقت کا نمازی تحجت گزار تو صاف ہے حضرت جو بندہ رب تالہ سے لو لگاتا ہے رب تعالیٰ سے اپنی تار جوڑتا ہے تو رب تالیٰ اس کو نور بھی عطا فرماتا ہے اس کے چہرے پہ بڑا نور تھا بڑا ہی نور تھا خوبصورت بہت زیادہ تھا تو جب وہ کام سے چھٹی کر کے جاتا تھا نا راستے سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو ایک عورت جو تھی وہ اس پر عاشق ہو گئی فدا ہو گئی عورت تو یہ فرمایا گیا کہ یہ جو آنکھیں ہیں نا آنکھیں یہ گناہوں کی سیڑھیوں میں سے سب سے پہلی سیڑھی ہے اس لیے فرمایا گیا کہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھا کریں کیونکہ جو بھی گناہ کی ابتداء ہوتی ہے یہیں سے ہوتی ہے شیطان کا پہلا وار نگاہوں سے ہوتا ہے جب شیطان کو جہنم جنت سے نکالا گیا نا تو شیطان نے کہا تھا کہ اے بار لا نے مجھے جنت سے نکالا ایک آدمی کے وجہ سے ایک انسان کی وجہ سے دیکھنا قیامت تک میں زور لگاؤں گا کہ کسی بھی حضرت انسان کو میں جنت نہیں جانے دوں گا تو پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تو چاہے جتنا مرضی کوشش کر لے جب بھی میرا کوئی بندہ گناہ کر کے اس پر نادم ہو کے شرمندہ ہو کے میری بارگاہ میں آئے گا ایک دو آنسو بہ آئے گا سچی توبہ کرے گا اس کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں گے تو میں معاف کر دوں گا انہیں جو کرنا کر لے تو یہ حضرت جی یہ ابھی ہے ہمارے پاس ٹائم ابھی سورج مغرب سے نہیں نکلا ابھی رحمت کے دروازے بند نہیں ہوئے تو وہ جو لڑکا تھا نوجوان اور یہ عمر بھی اس طرح کی ہوتی ہے کہ شیطان بہت زیادہ سوار ہوتا ہے تو وہ وہاں سے ہر روز گزرتا اوپر نہ دیکھتا اور وہ عورت جو تھی اس کے دل میں شیطان تھا وہ اس پر فدا ہوتی گئی ہوتی گئی ایک دن بڑی پریشان اور کہنے لگی اپنی نوکرانی سے اپنی خادمہ سے کہ کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ میں اس سے نہ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں تو کوئی طریقہ بتاؤ میرے ہاتھ نہیں آ رہا یہ بندہ بڑی کوشش کی ہے لیکن کوئی بات نہیں بن رہی تو اس کی خادمہ کچھ پکی عمر کی تھی اس نے کہا جی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے آج یہ آپ کے پاس ہوگا تو وہ جو پکی عمر کی عورت تھی جو اس کی خادمہ تھی وہ جب بچہ وہاں سے نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا اس کو بلایا کہ بیٹا بات سننا ہمارے گھر میں نا مرد کوئی نہیں ہے بوڑھی ہوں یہ وزن ہے سامان وزنی ہے اس کو اٹھا کے اندر پچھلے کمرے میں تو چھوڑ دو رابط کس کا عجر عطا فرمائے گا تو اس لڑکے نے وہ سامان اٹھایا پچھلے کمرے میں چھوڑنے گیا تو وہ عورت جو تھی جو اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی تھی وہ پہلے اس کمرے میں موجود تھی وہ لڑکا اندر گیا تو اس نے پیچھے سے کنڈی لگا دی وہ بڑا پریشان ہوا اس کو اب سمجھ آ کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو وہ جو عورت تھی اس نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ میں تم سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں تو وہ لڑکا جو تھا وہ خوف علاحی سے کانپنے لگ گیا والیمان خوف مقامہ رب ہی وہ خوف سے تھر تھرانے لگ گیا کانپنے لگ گیا ڈر گیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا لیکن رب مجھے دیکھ رہا تو اس کے خوف الہی کا عالم یہ ہوا کہ وہ وہاں پر کانپتے کانپتے خوف الہی سے غش کھا کر زمین پہ گر گیا خوف الہی سے غش کھا کر زمین پہ گر گیا تو وہ عورت جو تھی وہ ڈر گئی پریشان ہو گئی خادمہ کو بلایا کہ یہ تو لگتا ہے مر گیا ہے تو اب جو ہم پھنس گئے ہیں اس نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ جس کے آگے گھر کے آگے سے اٹھایا جائے گا اسی پر سارا الزام جائے گا تو انہوں نے اس کو پکڑا اور باہر کچرے کے ڈھیر پہ ڈال دیا رات ہو گئی باپ پریشان تھا والدہ پریشان تھی کہ بچہ گھر نہیں پہنچا پہلے تو ٹائم پہ آ جاتا تھا ابھی تک بچہ گھر نہیں پہنچا تو باپ جو ہے نا گلیوں میں گھومنے لگ گیا تلاش کرنے لگ گیا کہ میرا بیٹا کدھر تو کہ کچرے کے ڈھیر پہ پڑا ہوا ہے اٹھا کے گھر لے آئے گھر لے آ کے اس کے منہ پر پانی چھڑکا پانی چھڑکنے کے بعد پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا تھا اس نے سارا سارا ماجرا سنایا کہ ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا پہلے تو وہ اس جگہ پر موجود تھا اور خوف الہی سے کانپتے کانپتے بیہوش ہو کر زمین پر گر گیا لیکن اب وہ اپنے باپ کو سارا ماجرا سنا رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ یہ ہوا ایک عورت نے مجھے گناہ کی دعوت دی اور جب اس نے یہاں پر آ کر بات روکی نا کہ میں خوف الہی سے اتنا کانپا اتنا کانپا کہ میں بے ہوش ہو کر گر گیا جب اس مکان پر آیا نا پھر دوبارہ گر گیا لیکن اب بے ہوش نہیں ہوا تھا پہلے بے ہوش ہوا لیکن اب بے ہوش نہیں ہوا تھا اب کیا تھا کہ اس نوجوان لڑکے کی روح جو تھی اس کے جسم سے پرواز کر گئے اتنا خوف الہی کہ بات بتاتے بتاتے اس کی روح پرواز کر گئے کہ میں رب کے حضور حاضر ہوں گا تو میں وہاں پر کیا مو دکھاؤں گا یہ گندا چہرہ لے کے جاؤں گا جو ہر وقت گناہوں میں لگا رہتا تھا یہ گندہ جسم لے کے اپنے پاک برور دیگار کے سامنے کھڑا ہوں گا کہ جس کے ساتھ میں نے ہمیشہ گناہی کی ہے تو یہ خوف تھا اس کا اور اس کی روح جو تھی وہ جسم سے پرواز کر گئے تو وہ اس کا باپ نمازی تھا کفن دفن میں لگ گئے نماز جنازہ ہو گئی حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آج ایک بھائی نہیں آیا ہمارے وہ کدھر ہے تو لوگوں نے بتایا کہ اس کے نوجوان بچے کا انتقال ہوا وہ کفن دفن میں مصروف تھے اور نماز جنازہ پڑھتے رہے اسی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ نہ آئے ہو تو امیر المومن فرمانے لگے چلو آج بھائی کے غم میں برابر کے شریک ہوتے اس کی تعزیت کے لیے چلتے گئے تو وہاں پر گئے فاتح خاند ہوئی تعزیت کی پھر پوچھا کہ بچہ نوجوان تھا کیا ہوا تو اس کے باپ نے نا سارا ماجرہ سنایا کہ یہ یہ معاملہ ہوا جس وجہ سے میرا بچہ اس دنیا سے رخصت ہوا حضرت سعید نمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو آپ آگے سے فرمانے لگے ذرا مجھے اس کی قبر پہ تو لے کے چلو ذرا مجھے اس نوجوان کی قبر پہ تو لے کے چلو میں ذرا دیکھوں تو صحیح تو امیر المومنین جب اس قبر پر گئے اب اس نوجوان بچے سے جس کی روح جو ہے ان کے جسم سے پرواز کر چکی ہے دفن قبر میں ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ والی من خاف مقام رب ہی جنتان رب تعلیٰ فرماتا ہے کہ جو میرا بندہ میرے حضور حاضر ہو کر ڈر گیا حاضر ہونے سے ڈر گیا کہ میں وہاں پر حاضر ہوں گا تو میرے معاملات کیسے اچھے ہوں گے تو اس کے لئے دو جنتیں گئے تو ہاں بھائی بتا تجے دو جنتیں ملی کہ نہیں کہنے لگے جی رب بھی سچا گیا رب کا رسول بھی سچا گیا رب کا قرآن بھی سچا گیا جیسے کہ میں قبر میں اتارا گیا ساتھ ہی مجھے دو جنتیں عطا کر دی گئے. جیسے ہی میں میں آیا ساتھ ہی دو جنتیں مجھے عطا کر دے گی اب میں جنت کے مزے لوٹ رہا ہوں اور قیامت تک لوٹتا رہے گا تو حضرت جی ذرا ہم ہم سوچیں کہ یار جب ہم مریں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا اور بل کی خبر نہیں